Аз съм Стефан Кръстев. Днес ще снимаме клип на опласт и ще продължим оттам, де сме изправили. Те, ако сте едно в канала, може да се абонирате с камбанка, както и да харесите това видео. А сега нека започваме. Чайте малко тук. Нямало е от две седмици клип. Да не и повече. И се продължаваме, нали? С сега Тук съм сега там дете доктор чичарите. Малко... Да намаля, нали малко звука? Са ни брахме май на долния етаж. Да. Може малко да намаля. Не знам как вие ще ме чувате. Това не е ли там дето като ни фърли и дойде при нас? Когато оня дебели, не ни фърли, той дойде при нас. Фадар Мартин, ага. Добре. В толкова okay, нефри сме? Май не сме. има врата. А, чакай, това е друга. Мале тук са изкормили полицайчето. Добре, на къде сме? Тук батерии. Маси разни, не можем, за да не на улице. И ко сега трябва да влезем, е там да изгори. Е, не. Хайде И... де. На така, значи сме. Тука не. На тука сме. Каква е та музика? Синала всеки ще стане нещо. Та музика ма плаши. И сега кой трябва, трябва да атакуваме? Трябва да пуснем от крамовите водата. Да. Естествено. Има кой да ни посрещне. Трябва го тряб, изчакаме. Е, не. Не, благодаря. Е, на така искам. Не. Мали. Чуват са вериги Газ, газ, газ, газ, газ! Давай Ай, ще го изчакаме. Няма кой направя. Закоти и се треси екрана. Да, бе, сяре да ви спирай батерията. Ще рисковам. Видя ли ма? Бързо. Това дебе, а в идеале Боже, боже! Пакли? Заключваме се. Криси. Не о фак се смена там. И сега трябва да се върнем при пожара. Изгара uh! uh! ми аккова. Е Чокай ти малко е. Тук не бе. Ма ни, тук сме били. Тук ето ни гониха. Тук е доктор, че ще ни отведи. И е го асансьора. Батерики! Изходай, мая да Е! то е Не може ли просто да заобиколим и да се върнем там, дете колата? Е, Сейсун, пак ключ трябва! Не може ли? Просто да прескочим градата. И така, се тръгнем просто. Не сме от другата страна. Пак батерика, ключ. Добре, там маше нещо като стаичка. Да трябваше да отключим. Ето. Той е дух на изкаракала. -а, а. Значи той така се минава през вратата. Аа! Всичко е тъмно. върх къщата. Мале сега, ако, ако се изтресим до. Представете ли си? Айде! Той е гол. Е, не, сега трябва да скочим. Да. Ваш в този момент към, а, батериите свършиха. Начи сме на тука. Матери, нищо, няма. Добре, дай. Защо се оттанка и трябва да отиват от дебиля? Трябва да ми попречи. Ай, свиня, на къде отиваме? От това тръгната феси. Мале... Хайде, де! Хайде! Къпва... Матека. То разбива. Ма избухалка. Тук ми се приключвам, хора, видеото. Ако ви е харесало видеото, може да, лайкне, да лайкнете това, а, нали, видеото и да се абонирате с камбанка. Чао!